Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάχια γλυκά Κι απανωθέ μας φεύγουν στον ουρανό τα στέργια και τα εγκόσμια Θα μας χαϊδεύει ο όνειρο το κύμα Και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι Αγάπες θα με στα μαλλιά μας οι άβρε. Η ανάσα των θυκιών θα μας μυρώνει Και κάτω από τα μεγάλα βλεφάρά μας χωρί να το γρυκούμε τα Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες Και θα έρθουν να μας γίνουν προσκεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο Θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν μπεδάκια γλυκά Και τα κορίτσια του χωριού μας αγριαπηδιές Θα στέκουνε τριγύρω Και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια για τον ήλιο της Κυριακής, για τι ολάσπρας γάστρας. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγέται ο χρή σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί τα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδα. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια, που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.